بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طلاب الصف السادس الابتدائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم مع الدرس الاول من دروس ماده الرياضيات لترنيه وهو مجموعه الاعداد الصحيحه خدنا قبل كده حلوين مجموعه اعداد العد في الصف الخامس مجموعة أعداد العد كنا بدون رمز لها بالرمز اين لو فاكرين اين كانت بتمثل الحاجات اللي انا يعني لما اجي عد حاجة مثلا او اشياء اقول واحد اثنين ثلاثة الى إيه ما لا نهاية طيب وخدنا معها تاني مجموعة الاعداد الطبيعية بنقول عليها طه. هي مجموعة اعداد العد بس اضفنا لها ايه اضفنا لها الصفر يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة الى إيه ما لا نهاية ومعهم مين الصفر ده بيمثل لي طه السنة إن شاء الله بناخد مجموعة الأعداد الصحيحة، إيه هي مجموعة الأعداد الصحيحة يا أستاذ؟ هي الأعداد الطبيعية بالإضافة إلى الأعداد سالبة، يعني سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة سالب أربعة إلى ما لا نهاية، بالإضافة لمين؟ بالإضافة إلى الأعداد الطبيعية اللي إحنا خدناها، يعني مجموعة الأعداد الصحيحة فيها حاجة جديدة السنة دي اسمها الأعداد الصحيحة السالبة، الأعداد الصحيحة السالبة بنقول عليها صوت سالب. وهي سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة إلى ما لا نهاية. وطبعا مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة اللي هي بتمثل أعداد العد واحد 2 تلاتة أربعة إلى ما لا نهاية. طيب لو حبيت أمثل الأعداد الطبيعية على خط الأعداد. خدنا السنة اللي فاتت الأعداد الطبيعية بنبتدي هنا بالصفر مثلا. هنا صفر واحد اتنين تلاتة أربعة. إلى ما لا نهاية خمسة وهكذا. طيب لو عايز أمثل الأعداد الصحيحة على خط الأعداد، عايز أمثل الأعداد الصحيحة على خط الأعداد. هنا يا أستاذ الصفر زي ما تعودنا، أدي الصفر يا أستاذ، هنا في أعداد. موجبه اعداد العد واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى ما لا نهاية. طيب في قبل الصفر أعداد سالبة زي ما اتفقنا، اسمها الأعداد السالبة أو الصحيحة السالبة سالب واحد. سالب اثنين سالب ثلاثة إلى ما لا نهاية سالب أربعة إلى ما لا نهاية بس بإيه؟ بالسالب. أدي السالب ما لا نهاية أستاذ بس إيه؟ سالب. وهنا موجب ما لا نهاية لو خدتوا بالكم ده موجب ما لا نهاية. طيب يا أستاذ مجموعة الأعداد الصحيحة السالبة ومجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة ومعاهم مين؟ ومعهم الصفر. بنمثلهم بشكل فين عبارة عن أدي صاد يا أستاذ دي كلها صاد. كل الدائره اللي بره دي اسمها صاد جوه منها صاد موجب وصاد موجب وصفر بيمثلوا طه والصاد سالب لوحديها يعني لو حبيت اكتب المجموعه الاعداد الصحيحه صاد هقول له تساوي استاذ مجموعه الاعداد الصحيحه السالبه ومجموعه الاعداد الصحيحه الموجبه وفي النص مين صفر ادي واحد اتنين تلاتة الى ما لا نهايه ومن ناحية دي هنا سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة سالب أربعة إلى ما لا نهاية. الأعداد السالبة بتدل على حجات تحت الصفر أو أجل من الصفر. بتدل على قيم أجل من الصفر. الأعداد السالبة هي أعداد أقل من الصفر. يعني يا أستاذ يعني يا أستاذ لو حبيت أكتب الصاد هنا عبارة عن صاد موجب اتحاد الصفر. اتحاد صاد سالب يعني صاد موجب والصفر وصاد سالب طب ما الصاد موجب والصفر يا أستاذ يعني الصاد موجب حتة من الطه او جزئية من الطه والصفر جزئية من الطه والصاد موجب جزئية من الصاد والصفر جزئية من الصاد والطه جزئية من الصاد والصاد سالب جزئية من الصاد الكلام ده كله لازم تخلي بالك منه وملاحظات مهمة في الجزء ده نكتب الصاد بطريجة تانية الصاد بتساوي طه اتحاد صاد سالب الصاد بتساوي طه اتحاد صاد سالب من الطه اللي هي الاعداد الطبيعية اللي هي الصفر والواحد زي ما اتفقنا ان احنا عارفين الطه بتساوي ايه؟ بتساوي صاد موجب اتحاد الصفر لان الطه بتساوي صاد موجب اتحاد الصفر يعني الجزئية دي اهو اه بتمثل مين؟ بتمثل. بتمثل ايه؟ بتمثل الله يا أستاذ طيب لو حبينا ناخد أمثلة على الأعداد الصحيحة اكتب عددا صحيحا اكتب عددا صحيحا يعبر عن كل موقف من المواقف التالية درجة الحرارة بمدينة برلين خمس درجات تحت الصفر خمس درجات تحت الصفر طب تحت الصفر دي اجيبها منين؟ هنا بقى احنا آآ العلماء ابتكروا او كانت الحاجه الى مزيد من الاعداد اللي هي سالبه بنقول عليها سالبه وسميناها مجموعه الاعداد الصحيحه السالبه يعني اجل من الصفر، لما يقول لي درجه الحراره خمسه تحت الصفر يا استاذ يبقى هنا يا استاذ اقول له ايه؟ بتمثل سالب خمسه سالب خمسة طيب اتنين ارتفاع مدينة السادس من أكتوبر سبعين متر فوق سطح البحر فوق سطح البحر برضو يا أستاذ هنا اه يعني فوق الصفر فوق الصفر يعني سبعين يعني رقم اتنين دي بتمثل سبعين غواصة تتحرك على عمق مئتين متر تحت سطح البحر طبعا احنا عارفين سطح البحر هنا بيمثل ااا ايه بيمثل, اه بيمثل الصفر اللي فوق منه موجب واللي تحت منه سالب اللي فوق منه موجب واللي تحت منه سالب لو سطح البحر نفسه سطح البحر بيمثل ايه بيمثل صفر سطح البحر بيمثل صفر طيب رقم ثلاثة آه عندي بيقول لي غواصه تتحرك آه على عمق 200 متر تحت سطح الارض 200 متر ادي آه ادي آه 200 متر بس تحت سطح الارض او تحت سطح البحر بتمثل عدد سالب رقم اربعه عندي بيقول لي خسر تاجر تسعة تلاف جنيه في احدى الصفقات خساره ومكسب الموجب دايما بيمثل مكسب والسالب دايما بيمثل خساره يعني ايه يا استاذ يعني تسع تلاف دي بتمثل الخساره يكبه تكبه تسعة تلاف بس بايه؟ شوف أه حل امثله من كتاب الاضواء على مجموعة الاعداد الصحيحة بيقول لي ضاع احد الرموز الاتية تنتمي او لا تنتمي او جزئية او ليست جزئية في المكان المناسب. سالب سبعة هنا و السالب سبعة تنتمي للاعداد الطبيعية طبعا انا خدت الاعداد الطبيعية عبارة عن صاد موجة وصفر يبقى هنا السالب سبعة لا تنتمي. طب ليه ما اخدش جزئية او ليست جزئية يا استاذ عشان ده عنصر؟ لو عندي قوس مجموعة هاخد جزئية او ليست جزئية زي هنا مثلا سالب تلاتة هنا مجموعة. جوا قوس جوا قوس مجموعة يبقى انا بروح للجزئية او ليست جزئية. فبالتالي هنا السالب تلاتة يا استاذ والصاد السالب 3 جزئية من الصاد. رقم جيم المجموعة خمسة وسالب واحد. خمسة وسالب واحد هل هي جزئية من الطه ولا ليست جزئية؟ طبعا انا متعود اول ما اشوف القوس يبقى جزئية او ليست جزئية. طب الخمسة جزئية والسالب واحد مش تبع الطه يبقى بالتالي هي ايه؟ ليست جزئية. رقم د سالب 3 وسالب 1 و2 مجموعه يا استاذ يبقى جزئيه او ليست جزئيه هل ينتمي للصاد، طبعا يا استاذ السالب 3 والسالب 1 وال2 كل ده ينتمي جزئيه من مين جزئيه من الصاد هنا الفاي الفاي يا استاذ الفاي هل الفاي تنتمي للصاد ولا لا تنتمي للصاد الفاي جزئيه من كل مجموعه جزئيه من كل المجموعات زي ما احنا اتفقنا هنا الصفر عنصر الصفر عنصر عنصر يك بتنتمي او لا تنتمي هل الصفر ينتمي لمجموعة الاعداد الصحيحة الموجبة؟ طبعا احنا اتفقنا الصفر ليس موجب وليس سالب فبالتالي لا ينتمي الى مجموعة الاعداد الصحيحة الموجبة. بعد كده بيقول لي مثل كل مما ياتي على خط الاعداد خمسة وسالب واحد وصفر واثنين خمسة وسالب واحد وصفر واثنين. المجموعة الاولى بيقول لي ايه صفر. هنا الصفر دايما بيبقى في النص يا أستاذ الصفر هنا واحد 2, 3, أربعة خمسة أدي واحد 2, 3, أربعة خمسة يبقى أدي واحد اتنين, تلاتة, أربعة, هنا الخمسة يا أستاذ أعمل عليها دايرة كده مظللة ماشي عندي مين تاني عندي سالب واحد السالب واحد تحت الصفر سالب واحد سالب 2 وهكذا سالب 3 سالب أربعة.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 أربعة خمسة ستة سبعة تمانية أول حاجة آه، التمانية آه، الأربعة والستة والاتنين كل ديله مجموعات تابعنا يا أستاذ أهو نوصل كده خط كده جميل بيهم وننزل بخط كل آه، عند كل رقم، آخر حاجة أستاذ المجموعة تمانية وسبعة وستة وخمسة هنا صفر أهو أدي صفر واحد اتنين يعني تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية عندي التمانية اه, يعني يعني was, آه. انا عندي التمانية يا استاذ اه عندي التمانية والسبعة والستة والخمسة الله انت مبطلش يا استاذ ده في نجط هنا خلي بالك في نجط هنا اهو في نجط بيجولك كمل يعني اكمل اه لغاية فين لغاية ما لا نهاية كل ده يا استاذ يعني ايه يعني كل ده وهنا لو في نجط تاني وهكذا سالب واحد سالب اتنين يبقى أعمل ايه يا أستاذ في الحالة دي؟ هعمل خط كده طوالي يا أستاذ وأعمله سهم كده وكل ده تبع ايه تبع المجموعة اللي هو بيتكلم عليها خلي يعني بالك هنا السهم ممتد علي طول لأن هو من تمانية وأجل من التمانية ونروح لجزئية تانية من درس النهاردة وهي القيمة المطلقة القيمة المطلقة بنرمز لها بالرمز كده خطين كبار. ونحط جوه منهم العدد العدد فلنفترض هو اي عدد مثلا سين صاد نون عين ثلاثة خمسة أربعة مية مثلا سبعة بس بإيه؟ بيبقى سالب أو موجب جوه، لو هو سالب أو هو موجب بيطلع بره يبقى إيه؟ يبقى موجب، فبالتالي القيمة المطلقة للعدد الصحيح هي المسافة بين العدد نفسه والصفر، بين موقع العدد سين اللي أنا حطيته والصفر، يعني مثلا لو عايز هنا خط أعداد مثلا. ويوجد القيمة المطلقة للأعداد الصحيحة الآتية: سالب أربعة وسالب ستة وخمسة وصفر، سبعة وسالب ثمانية وتلاتة وتلاتين وسالب خمسة وسبعين. طبعاً أنا قلت إن القيمة المطلقة هي المسافة بين آه الأربعة مثلاً والصفر. الأربعة لغاية الصفر يعني أربعة خطوات يعني بيساوي كم؟ يساوي أربعة. سالب ستة من سالب ستة لغاية السفر. لو عديتهم حلاقيهم ست خطوات لغاية آه الصفر. خمسة طبعا بيساوي خمس خطوات الصفر طبعا مفيش حاجة صفر السبعة طبعا سبع خطوات السالب تمانية طبعا تمان خطوات وتلاتين. وتلاتين خطوة سالب خمسة, خمسة وسبعين خطوة يعني يا أستاذ القيمة المطلقة بتحول القيم السالبة الي قيم موجبة لو عندي قيم سالبة هنا س لقيمة س هنقول عليها بتساوي ايه؟ بتساوي س. يعني القيمة المطلقة بتعمل إيه؟ بتعمل عملية محو للسالب، بتعمل عملية إيه؟ محو للسالب، طيب نشوف اللي بعده يا أستاذ، هنا بيقول لي أوجد قيمة س إذا كانت <hesitation> آه س تساوي سالب أربعة، أو القيمة المطلقة لسالب أربعة، فبالتالي هنا يا أستاذ لما س رقم واحد لما س تساوي آه سالب أربعة هتبقى إزاي؟ هنعد الخطوات من صفر لغاية 4 تطلع كام؟ تطلع 4 رقم 2 أو رقم ب. السين تساوي القيمة المطلقة للتنين عد الخطوات من سفر لتنين تطلع 2 اه رقم 4 أو رقم دال اه مقياس 7 ناقص 2 دي مسألة أنا أحلها أستاذ عشان نساوي قيمة السين مقياس السبعة بسبعة وناقص 2 تقعد زي ما هي يبقى بكام؟ يبقى هنا السين تساوي خمسة. آه باقي الامثلة رقم ه او رقم خمسة آه مقياس خمسة ناقص تلاتة تساوي س جوه المقياس انا ما اعملش اي حاجة خمسة ناقص تلاتة يديني اتنين جوه المقياس تبقى كام او جوه القيمة المطلقة باتنين يعني هنا س تساوي كام يا استاذ هنا س تساوي اتنين رقم واو اخر حاجة آه مقياس س في آه مقياس سالب خمسة. يساوي خمسة آه وعشرين مقياس سين بسين آه في مقياس خمسة بخمسة آه او قيمة المطلقة الخمسة بتساوي خمسة وعشرين انا عايز عدد وضربه في خمسة يديني خمسة وعشرين فبالتالي س تساوي كام س حتساوي خمسة طيب نشوف جزئية تانية من درس المهارضة ووجد قيمة سين في كل مما يأتي إذا كانت س آه تنتمي للمجموعة اثنين وسبعة وخمسة تقاطع المجموعة سبعة وسالب اتنين وخمسة، طبعا العمليات على المجموعات خدناها السنة اللي فاتت التقاطع والاتحاد والمكملة والكلام ده كله، هنا الاتنين والسبعة والخمسة تقاطع سبعة وسالب اتنين وخمسة، الأعداد الموجودة هنا والأعداد الموجودة هنا، التقاطع ده معناه إيه؟ الأعداد الموجودة هنا واللي موجودة هنا، الموجود هنا السبعة واد السبعة الخمسة واد الخمسة، فبالتالي هنا س رقم أ. تساوي كام هنا ألف آه، السين تساوي المجموعة مين المجموعة سبعة وخمسة طيب رقم به يا أستاذ آه، سالب تسعة تنتمي للسين آه، وسالب تلاتة فرق سالب تلاتة وسبعة وتسعة هنا بيقول لي آه، السالب تسعة تنتمي إلى آه، الفرق فرق مجموعتين يعني العناصر الموجودة هنا ومش موجودة هنا العناصر الموجودة هنا ومش موجودة هنا، طيب يا أستاذ إيه اللي موجود هنا؟ السالب تلاتة موجودة هنا سالب تلاته موجوده هنا اهي يا أستاذ، طيب السالب تسعة يبقى هنا السين لو حطيت السين بسالب تسعة يبقى إيه اللي موجود هنا؟ مش موجود هنا طبعا السالب تسعة موجودة في المجموعة الأولى ومش موجودة في المجموعة الثانية فبالتالي السين هتساوي كام؟ هتساوي سالب تسعة، رقم جيم. مقياس س المجموعة س رقم ج، المجموعة س تقاطع المجموعة خمسة وثمانية. لما السين تتقاطع مع الخمسة وثمانية يدوني كام؟ يدوني تمانية، التقاطع طبعا الحاجات الموجودة هنا واللي موجودة هنا، يعني الحاجات المشتركة هنا وهنا، الحاجات المتكررة هنا وهنا، الحاجات اللي تلاقيها هنا مرة وهنا مرة، ماخدش المجموعات كلها، التقاطع الحاجات المكررة هنا وهنا، السين هنا والتمانية هنا يا استاذ اديني كام؟ يبقى هنا السين تساوي كاب بس سين تساوي تمانيه يريد نحل تمارين كتير من كتاب المدرسة او اي كتاب خارجي نتعود على حل التمارين وحل المسائل من الكتب ونحل تمارين كتير على كد ما تقدر وتمانياتي لكم بدوام التفوق والتميز والابداع كان معكم مستر جمال ابو زيد معلم اول الرياضيات. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه